السلام عليكم مرحبا بكم في فيديو جديد استنى في السيبورت نتاعكم باي ذا واي نحب نوصلوا للفوتو 10000 بربي للفوتو 10000 سو هذه الكومبلكاسيون طايره على الاخر خليكم مع الفيديو وليز جو ما تنسوش تك اللايك وسبسكرايب وكل برتااج وقولوا وخلينا في الكومنتات كاسكو عجبكم ولا اتيكانسيون <تصفيق> ولا انت اللي دخلت منها فلوس ولا شنو دخلت منها وهديت وش عملت بيهم وكيفاش وعليش صافا كيفاش باه نخليك مع الفيديو <تصفيق> باه نحط لكم كل شيء في الديسكريبسيون اللينك آه تاع الديليشاجمون كلش في الديسكريبسيون باه جيو تنحل جوجل تكتب لود تون هنحطكم اللى هم تسجل ب. هذا يلي جي منه تعمل داونلود تجي منه كان عندكون ااا بعناها وويندوز كان عندك ويندوز تصب ويندوز كان عندك ماك تصب ماك هذولا ما متسحقهم جملة. ب. جيت تكليك داونلود تعمل انجستري تصب لك الفشية جي لد صبيتها. في الداونلود وتعمل انستالي هكا اكسكتييه جاكسيبت وتعملها هذيا جوست بور موا وتعمل سويفون وتختار وين تحب تصبها وتعمل انستالي باهي، الابليكيسيون تحل كيما هكا بالضبط وريكم بالضبط كيفاش تحللكم باهي باهي اول ما تعمل تجي لعند تعمل لوجين تجي تعمل لي تحط الميل تاعك كما هكا بالضبط باه تعمل ايجري وتعمل سبميت باه ومن بعد يجي كود على الايميل تعمل لك ايميل يجيك عليه كود كما هكا بالضبط باه يجيك كود سلكسيون الكود تاعك كوبي و تجي تحط نحله برك باه تحط لي ميل كيما هكا بالضبط وتعمل تعمل ايجري وتعمل سبميت ومن بعد يجي كود كيما هكا جيني كود كوبي وتجي منها تعمل كولي وتعمل سبميت سو من بعد تحلك الواجهه تاع البرنامج كما يقولوا الاجانب باه ومن بعد جي اول حاجه تعملها اول حاجه اللي هي جي لحظه بركة هذه تمشي الايرن تمشي هذه رفا ريفوري ولا شني تحط الكود ذاية الكود ذاية تبعني فهمتني تحط الكود هذا جيك فودو تقول بثنت توصل 4 دولارات تقول لك فو دو ثمانية دولارات اوكي بركز معايا مليح توا ومن بعد تجي ماينينج، ومن بعد تمشي ماينينج ديتاي، باه كان عندك البروسيسور أقوى من غرافيك تحطها سي بي يو، وكان عندك الكارتيغرافيك أقوى من البروسيسور، تعملها جي بي يو، يركزوا فيها مليحة، باش تم تم تقول لك أسرع وبيسي ما يزنلكش ويصيرلك برشا مشاكل، به وأكاهو من بعد كيف تلم لنا تخليها تمشي تخلي بيسي يمشي أنت أوتوماتيك مو تخليها. تجي كما هكا بالضبط تخليها <hesitation> كونتور يمشي يخدملك تأذيه في البالانس تلم خمسة دولارات جي ستور كيما تحب تاخد ولى تحب عليه اه اه جيفت كارد سبوتيفاي كارد فيزا اه أمازون جيفت كارد هاذيك كارد فيزا هي ديجيتال فيزا كارد ولا روبلوكس ولا بلاي اه بلاي اه بلايستيشن ستور ولا فيما فما بلاي ستور في بالي فيما أي في التن- في التويس تويتش جيفت كارد تويتش كانز دولار وين تحب وين تحب انت بالضبط وين انت كيما تحب خاصة جماعة تحب تصب في النيمو وكالفاس الكل باي ذا واي اللي نتاع تروفو ونحل لايف كل يوم في الديسكريبسيون صو so, الناس الكل تمشي تعمل آه سويفر تعمل آه سويفر نحلو غاديك ديما لايف باهي نجي من آه امازون هاذي اقل حاجة امازون فيها ان دولار هاذي <hesitation> جيفت كارد امازون جيفت كارد باهي كا هو تحب تشري ديك على اي حاجه وتعمل باي ناو تجيك في الايميل ومن بعد تستعملها وهذيك هي كو نخلي لكم اللينك تاع تعال... كل شيء في الديسكريبسيون وميرسي بوكو ناس كل سي بورتي وخلونا في الكومنتير كان عندكم مشكله ولا حاجه ولا انستغرام كيف كيف حط لكم انستغرام مننا ولا مننا ولا مننا ها حط لكم فوق جوي من انستغرام وابل فولو ومرسي على سايبورت وخليكم في فيديو جديد إن شاء الله نجبيكم مخير ومرسي بكم ناسكل وبيس أند لوف باي باي إن شاء الله نيك فيديو باي باي بيس